Please bye oh yo. Dale tabii masé. Oh my god. Lovely, lovely. put per kale pudi dait mang ubge loko masda Assina, <laughs> ohi me pirangu de loku Assina yo! Dale to, piti passe me yaluo. Yeah! Laudi boga goda, tata sada bro. Oi feedback the line was yeah. Otile na ka brend di putti we don't leave back කබෙලා මංගුබව දෙකදත්තේ කල්පහුවෙලා කිසි වචුරක් මන් බොන්නේ උඹ ගැන හිතානේ උටි වැල් මංගුබුගේ ලොකු මස්සිනා උටි නේ කි වංගුබුගේ ලොකු යෝපදා පඩත නවකල්ල පඩ ඇසි කුටිලි නී වඩ putti mein bang ungoge lok mat sirna putti mein bang ungoge bo bo poa patto tum kali mein patlu hai didi didi waqmal baaki putti putti mein kali waqmal banve ruk kar kinwa got par kali හවිම වපල හැපදයය පිය ගතුද හඳු